תפעול מיקסר בסיסי חלק ב', הערוצים הכלליים, ערוצי השליכה לרמקולים ושאר חלקי המיקסר. חשוב לי לציין כי ישנם פרטים מסוימים שלא הזכיר, כיוון שאינם בשימוש למשתמש סטנדרטי. נתחיל בערוץ ובמכוון המיין ווליום, או בעברית, מכוון העוצמה ראשי. המיקרופונים ואמצעי המדיה שיחיבנו למיקסר בסרטון הקודם נשלחים יחד לערוץ הראשי, והוא אל לרמקולים. בקצהيمنי האליאון של המיכسر בדרך כלל נמצאים שיקאי קנייטת קובלי אקסלאר או פיל או ליפנים שניים. ודרך קמן אנחנו שלוחת ארוזת שם מהראשי, the main volume, אל רמ קולים. מהל מחוברת הראשי, נימצאות נורות חיבורית עצמה בצבעי ירוק, כתום ואדום. ותפקידם לשחקל לנו את האותמה השמה, אני שלח את ל רמ קולים. צלילים באותמה סבירה וטכינה, הנורות הירוקות תדלקנו באתם לאותמה. אם הנורות כתומות או במיוחדים מאדמות נדלקנו. ישנן שתי סיבות לכך. האחת, שעוצמת השליחה מערוצי המיקרופון ואמצעי המדיה גבוהה מדי, ואיכות הצליל נפגמת. והשנייה, שעוצמת השליחה של מכוון המיין הראשי גבוהה מדי, עד שפוגמת באיכות הצליל בשליחה לרמקולים. ליתר דיוק, גם עם הנורות הכתומות דולקות, עוצמת השליחה אינה מסוקנת. אך יש לפקוח עיניים שלא תדלק נענורות האדומות המסוכנות לרמקולים. כמו המכוון ושקע יציאה הראשי, במקסרים בהם יש חיבור למוניטורים, נמצאים גם שקע ומכוונים האחראיים על שליחת הערוצים למוניטורים. במידה ושמתם מוניטור עבור הנגנים, הנועמים, היושבים על הבמה, חבנו את מכוון העוצמה הראשי של המוניטור על השעה שלוש, או הספרה אפס במכוון זחלן, ולאחר מכן הוסיפו בערוצים הפרטיים את העוצמה שאתם מעוניינים שתשלח. כמובן שבמידה ואתם לא מעוניינים שישמעו ערוץ מסוים במוניטור, תשאירו על המינימום. מכו על יד השקעים יהיה הכיתוב IN-BOOT שמשמעו כניסה. אמנם בחיבור אמצעי מדיה ב-RCA אין אפשרות לכיוון אקולייזר פרטי, אך זו עדיין טובה כיוון שלעיתים דווקא דרך חיבור זה, היא שמע סאונד משובח יותר מאשר בחיבור לערוץ רגיל דרך קבל PL. ברוב המקסרים, השליטה על עוצמת הצליל בכניסת מדיה ב-RCA היא רק באמצעות אמצעי המדיה המחובר, ולא באמצעות המקסר. על יד GCA כניסת ה-RCA נמצאים בחלק מהמקסרים עוד זוג שיקי RCA והם משמשים לשליחת הערוץ הראשי, המיין, לצד שלישי. לדוגמה, למכשיר הקלטה בכדי להקליט את האירוע, או לשימוש צלם וידאו המעוניין לקחת את פס הקול הנקי של המיקסר לצורך העריכה. החוון עוצמה ושקע ליציאת שמע לאוזניות, ובאנגלית, Headphones, למעוניינים להאזין לצלילים באמצעות אוזניות. במקסרים מקצועיים ניתן לבחור את הערוצים שיושמעו באוזניות, אך במקסרים פשוטים, בערוץ לאוזניות, ישמעו כל לאוז אם נחבר באקסלר מיקרופון קונדנסר אולפני כשנגביע את עוצמת הערוץ, נקבל עוצמה נמוכה מאוד, ואולי אפילו לא נשמע כלל. הסיבה היא, כי מיקרופון מסוג זה דורש הספקת חשמל מיוחדת של 48 וולט, אך אל דאגה. כמעט בכל מיקסר בחלקו הימני ישנו כפתור פנטום 48 וולט, המוסיף את הספקת החשמל הזו ויאפשר לכם להשתמש גם במיקרופון כזה ללא בעיה. לעתים, בצד המיקסר ישנו שקל לכניסת קבל USB 2, המיועד לכניסת או שליחת שמה, ובחזית המקסר, הכפתור המאפשר את השימוש בשק הזה. חיבור זה מאפשר השמעת מוזיקה ממחשב באיכות גבוהה, או לשליחה למחשב לצורך הקלטה. אגב, קבל USB 2 המדובר, הוא הקבל שבאמצעותו מחברים מדפסת למחשב, ותוכלו לרוכשו בחנויות ציוד למחשבים. במקסרים שונים, קיים אזור מיוחד אחרי על הוספת אפקטים לערוצי הכניסה. ברוב המיקסרים ניתן להשתמש בזמנית זמנית באפקט אחד בלבד, ובאמצעות מכוון האפקט שנמצא בכל ערוץ, נוכל לבחור באיזה ערוצים אנו מעוניינים שהתווסף אפקט. כעת אסכור בקצרה את שני האפקטים הפופולריים שבמיקסר. אפקט הדילי נשמע כמו עדעוד חוזר, לדוגמה, היי hey, מה קורה? Hey, מה קורה? נשמע טוב בדרך כלל כשמוסיפים אותו לזמר או סולן במהירות 160 bpm, קצב של 160 חזרות בדקה. במקסרים אפקטים יש בדרך כלל כמה מהירויות חזרה, אבל חפשו יש לכם במקסר כפתור TAP כפתור ההקשה אם יש, תוכלו בזמן אמת להקיש עליו פעמים ספורות ולקבוע את קצב החזרה בהתאם למהירות עשיר שאתם מנגנים או משמיעים האפקט הנוסף הוא הריברב והוא מיועד לתת עדעוד אחד ארוך ומתמשך שמדמד דיבור ושירה במערה או במקום גבוה לדוגמה, היי hey, מה קורה? הריברב הוא אפקט מעניין שמוסיף המון כששרים שירים שקטים ורגועים. שאר האפקטים כמו אלו שנותנים צליל מתחתי פחות שימושיים עבורנו. ואם אתם ממש רוצים לדעת, פשוט תנסו. לעוד סרטונים ומידע בנושא הגברה, כנסו עכשיו לכתובת www.israelikbash.band